Fent, magasan a hegyek dombok fele, volt egy kísérteties rémület, ami nem volt más mint egy elhagyatott épület. Ebben volt egy csendes, sötét dohos szalon és ide betévet, két teljesen idegen fazon. Hello! Hello! Ajaj, gonosz lépések visszhangoztak át a falon, de ez pistiéket nem jeztette meg olyan nagyon. Hello! Jani, mi volt ez a hang? Körbenéztek? Hát, ha vannak itt más népek. Ez itt most pont mi ez? Új! De nem volt sehol egy árva lélek. <gül> sötét lett hirtelen. Pisti felkiáltott ilyetten. <gül> nem tétováztak, már is továbbálltak. Ó, oh, de jó, baszd meg! Valaki becsukta az ajtót. Nem voltak túl vidámak, hiszen nem is tudták merre van a kiárat. Ki kell jutunk a házba? Az éjszaka csendjében, a két barátnak az szerepelt a tervében, hogy megkeresik a leány, te feltétlen De figyelj már most a csajt, keressük rá! Legyen a szekrényben, vagy más egyéb elhagyatott helyiségben Ez... Ez szar? Pedig Hol néz ki Gondolod? Elfukom. Mikor a durvagy beleszart a fiókba amúgy? Ha, nekem bejön. Most, hogy kiderült, hogy Pistinek a kedvence a végtermék. János elkezdték gyötörni a téveszmék. Az időt el nem ühették, míg a keresésben nem fejezték. Először az emeletre vagy? Oké, le! Külön a pincébe! Hogy a a pincébe hülye vagy bazd meg! No, pince, no! A few moments later. Amit leírtek a pincébe, János nem tétovázott, már is szart a képére. El is tudja, hogy szar, Jani? Szólt Pisti, és ehhez nem is félt kétsége. Mm -hmm. létezik, nem létezik, szar! Átgázoltak a gyűhüléken, nem bánták, hogy szifilisz volt a terítéken. az Isten? Jani gyomrának, a bél megártott. Mi az a bugyavó? Bélgázakat gyártott. Jani, ne kurva! Bazd meg, meg a kurva életbe! Azt a mocskos! te bugyaktá! Köcsög! Hogy nézek? Fújj! Istvánna, modortalan a humora. A hulla inkább isramerül duzzogva. Rohagyjon meg van meg! Először nem is láttam, még. csaj! Amint meg lesz a csaj, Pistiék csapnak vele egy nagy hepajt. Csaj! Haló! Igen, sokan vagyok. Igen, sokan vagyok. Igen, sokan vagyok. Igen, sokan vagyok. Igen, sokan vagyok. Igen, sokan vagyok.